Kada čujete najmanje odani psi, zasigurno pomislite na pse koji ne mare za svoje vlasnike, nisu im predani i rade ono što žele, zar ne? Često se naglašava kako su psi najvjerniji čovjekovi prijatelji i u ovom videu ćete vidjeti je li to istina ili je vaš. Prije nego krenemo s listima, ako ste novi posjetitelj na kanalu pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Karakteristike koje čine psa manje odanim su pretjerana predteska nastrojenost prema svima i pretjerana samostalnost. Pogledajmo sada listu top 10 najmanje odanih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu liste najmanje odanih pasa nalazi se pasmina Norvički terijer. Norvički terijer je jedan od najmanjih terijera na svijetu. Radi se o izuzetno prijateljskim i zabavnim malim psićima. Norvički terijeri su inteligentni, simpatični, energični, osjetljivi i izdržljivi. Oni su aktivni, samostalni i prije svega apsolutno prijateljski prema svima, osim malim životinjama poput miševa. Na devetom mjestu liste najmanje odanih pasa nalazi se pasmina Portugalski vodeni pas. Portugalski vodeni pas u prošlosti se koristio kao suputnik i pomagač ribarima, a danas je cijenjen i kućni ljubimac. Portugalski vodeni psi su inteligentni, svadljivi, hrabri i nagli. Radi se o izuzetno pametnim psima koji jako dobro znaju manipulirati svojim vlasnicima. Također mogu biti tvrdoglavi i povučeni, tako da morate biti pametan i snažan vlasnik. Činjenica koja pomaže je da obožavaju svoju obitelj. Na osmom mjestu liste najmanje odanih pasa nalaze pasmina Ibički gonić. Ibički gonić je pasmina pasa koja je uzgajana za lof, na zećve i sitnu divljeć te se još i danas koristi u te svrhe. Ibički gonić psi su inteligentni, tvrdoglavi, neovisni, zabavni i aktivni. Dakle obitelji ih naprosto obožavaju, ali radi se o tvrdoglavnim, neovisnim i izuzetno prijateljskim psima koji nisu previše privrženi vlasniku. Na sedmom mjestu liste najmanje odanih pasa nalaze pasmina Ruski hrt Borzoji. Borzoi pas je visoki, lijepi i elegantni Ruski hrt koji je poznat po svojoj brzini i u prošlosti su se koristili za lofna zećve, lasice i vukove. Oni su također izuzetno dobri psi. Zašto se nalaze na ljestvici najmanje odanih pasa? Borzoi psi su inteligentni, elegantni, neovisni, atletski smireni i nježni. Dakle oni su neovisni i inteligentni psi koji vole sami razmišljati svojom glavom. Činjenica koja ih također svrstava među najmanje odane pse je i njihova dobrota. Naime oni vjeruju svima. Borzovi pas u pravilu vjeruje ljudima i nije stidljiv. Ipak želi vlasnike koji će ga voljeti, brinuti se o njemu te ne želi ostajati sam. Na šestom mjestu liste najmanje odanih pasa nalazi se pasmina Anatolski Pastrski pas. Anatolski Pastrski pas je impresivan veliki, jak i agelan pas čuvar po rijekom iz Turske. Iako su poznati i dobri čuvari nalaze se na popisu manje odanih pasa, koji je razlog? Anatolski Pastrski psi su samopozdani, inteligentni, samostalni, ponosni, odvažni i mirni. Dakle iako čuvaju stoku od predatora oni su s velikom dozom tvrdoglava i samostalna pasmina pasa. Iako ih je lagano adresirati, oni će sami odlučiti koju naredbu izvršiti, a koju ne. Također postoji još jedna zanimljiva činjenica vezana uz manju odanost. Koja? Radi se o psima koji su na samom vrhu popisa pasmina pasa koja bježe od vlasnika. Najme prema istraživanju oni pobjegnu od vlasnika 2.13 puta mjesečno. Tako radi se o apsolutno neovisnim čuvarima. Na petom mjestu liste najmanje odanih pasa nalazi se pasmina Ćao Ćao. Izuzetno poznati neovisni kućni ljubimac je i mali lavić Ćao Ćao. Ovaj psić ima razne karakteristike koje ga čine manje pogodnim psima za početnike, koje? Ćao Ćao psi su tvrdoglavi, povučeni, neovisni i tihi. Oni su po prirodi tvrdoglavi, neovisni i samostalni psi koji često imaju problem sa autoritetom. Ćao Ćao psi ne žele slušati nikoga. Jedino dobri vlasci koji ulože puno vremena uspiju pridobiti ove lijepe i samostalne psiće da ih slušaju i da budu dobri kućni ljubimci. Ipak neovisnost ih čini manje ranjivama na anksioznosti i kao takvi nemaju problem sa samoćom. Na četvrtom mjestu liste najmanje odanih pasa nalazi se pasmina Afganistanski hrt. Afganistanski hrt je izuzetno elegantan i dostojanstven pas koji je poznat po ne najboljim karakteristikama za dresuru, zašto? Afganistanski hrt psi su dostojanstveni, povučeni, neovisni i sretni. Oni su izuzetno samostalni i nemaju preveliku želju da udovolje vlasnicima. Za dresuru su često dodatno nemotivirani, a niti poslastici ne prolaze najbolje. Dakle, afganistanski hrti su izuzetno neovisni psi koji su slabo odani vlasnicima. U narednom dijelu vidjet ćete TOP 3 najmanje odane pasmine pasa na svijetu, pa krenimo. Na trećem mjestu liste najmanje odanih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Češki terijer. Češki terijeri su maleni, oprezni i izuzetno voljeni psići od strane vlasnika pasa. Jako se dobro prilagođuje životu u stanu, ne linja se i ne slini te zahtjeva malo fizičke aktivnosti. Ipak nalaze se na ljesnici najmanje odanih pasa. Zašto? Češki terijer psi su samostalni, poučeni smireni, veseli i tihi. Kao i većina terijera oni mogu biti ponekad izuzetno tvrdoglavi. Nisu previše prijateljski prema nikome i stoga je rana socijalizacija izuzetno važna. Također s resurom je potrebno započeti u vrlo ranoj dobi, inače ćete imati problema s izuzetno slabo odanim psom. Na drugom mjestu liste najmanje odanih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina kineski Shar Pei. Kineski Shar Pei psi su izuzetno neovisni psi koji vole samostalno razmišljati i raditi ono što žele. Nisu previše prijateljski prema nikome i vlasnici diljem svijeta ih često navode kao najmanje omiljene obiteljske pse, zašto? Kineski šarpe i psi su zaštinički nastrojeni, neovisni, oprezni, predani i tihi. Ovi psi dobro podnose neovisnosti i samoću te su odani same sebi. Jedino će dobar asertivni vlasnik pridobiti njihovu odanost. Vrlo važno je da pridobijete odanost u ranoj dobi. U protiv nome imat ćete izuzetno samostalnog psića koji će štititi obitelj, ali neće biti poslušan. Sada slijede najmanje odani psi na svijetu, spremni? Najmanje odani psi na svijetu su psi pasmine Harrier. Harrier pasmina pasa se prvenstveno koristila za lov na zečeve i lisice. Danas oni nisu previše popularni, ali koriste se kao kućni ljubimci i lovački psi zbog izuzetno dobrog mirisa. Harrier psi su tolerantni, su sretljivi, aktivni i veseli. Također vole odlaziti od kuće i nisu previše privrženi vlasnicima iako obožavaju svoje obitelji izuzetno su prijateljski prema djeci, drugim psima i strancima. Oni dobro podnose samoću i teže ih je dresirati. Sve ove karakteristike čine ih najmanje odanom pasminom pasa na svijetu. Dakle u prethodnoj listi mogli ste vidjeti top 10 najmanje odanih pasmina pasa na svijetu. Ove pasmine izdvojene su prema kriterijima neovisnosti, neslušanja vlasnika te prevelike vjernosti strancima. Najmanje odani psi često nisu budućim vlasnicima najprihvatljiviji izbor za kućne ljubimce. Ipak, ne mora se nužno raditi o lošim psima. Oni su jednostavno samostalni ili previše povjerljivi. Zašto sam izdvojio ove prethodne pasmine pasa kao najmanje odane pse na svijetu? Nije lagano izdvojiti najmanje odane pse. Naime svaka pasmina posjeduje svoje karakteristike te će ponekad biti jako samostalna, ali će opet vjerovati jednoj osobi. Ipak neovisno o kojoj se pasmini radi. Psi su životinje koji su živeli u čopru i drže se zajedno s dobrim vođama. Dakle educirajte se, budite dobar vođa i nećete imati problema s odavnosti psa. Slažite li se? Ako sam propustio određene pasmine, imaš prijedlog ili želiš podijeliti s nama neke informacije svakako te pozivam da ostaviš komentar. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkovi na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubivitijih, najagresivnijih, najljepših, najmanjih pasmina pasma na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio novu budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!